שלום חברים, איזה כיף, סופ סוף יש לי זמן לשבת פה איתכם ולשתף אתכם בעוד מהידע שאני צובר בכל כך הרבה זמן שהתקופה האחרונה היא סופר מבורחת בשבילי יוצא לי לעבוד המון, וזה דבר שעוד דורש ממני הרבה זמן גם של תכנון, וגם של מחשבה, וגם של צילום, וגם של עריכה. אז אני פחות מצליח ליצור תוכן גם בשבילנו, בשביל מה שקורה פה, אבל אני מבטח לכם שבזמן הקרוב, ובהמשך זה הולך טיפה להשתנות, ויהיה לי יותר זמן לשבת פה בסיחות שאני כל כך אוהב לעשות אתכם. בשביל הסרטון של היום, אספתי לכם 10 מהטיפים אחי טובים שאני מכיר. חמסה חמסה חמסה. שיעזרו לכם ליהנות יותר מהלייטרום, ולהוציא ממנו יותר. אז אחרי פתיח קטן עם כמה תמונות שיזורקו פה לאוויר, להראות לכם שלום, שחק בקקי, אנחנו מתחילים. טיפרישון <laughs> <tip tip tip> שיעזור לכם להחיות את התמונות שלכם ולהוסיף להם צבע. חיזוק הכחול בעזרת הקמרה קליברייישן. כפי שלמדנו כבר, יש עמוד דרכים לחזק את הצבע בתמונות שלנו בעזרת תוכנת לאייטרום. כמו שלמדנו, הצבע בתמונות שלנו מתקבל על ידי שלושה ערוצים. רד, גרין ובלו, RGB. זה אדום, ירוק וכחול. אלו הצבעים בעצם, הערוצים שמרכיבים את כל הצבעים שאנחנו רואים בתמונות שלנו. הטריק עצמו אומר שכדי להוסיף צבע ולחזק ולהחיות טיפה את התמונות שלנו, אנחנו צריכים ללכת לערוץ הכחול ולחזק את רוויית הצבע שלו. בגלל שהצבע הכחול נמצא בהרבה מאוד גוונים שונים שאנחנו רואים בתמונה, החיזוק של הערוץ הזה לא יחזק רק את השמיים הכחולים כפי שאנחנו רגילים לראות, אלא הוא יחזק הרבה מהצבעים בתמונה. לדעתי האישית הוא מחזק את רוב הצבעים בתמונה שלנו בצורה מאוד טבעית ומאוד עדינה, ואני ממליץ לכם בחום להתנסות עם זה. אוטוטון. אוטוטון, אוטוטון. האופציה הזאת היא בעצם עריכה אוטומטית של תפרית הכלים הבסיסי שיש לנו בתוכנה. זאת אופציה מעולה במיוחד לחבר'ה שהחדשים פה בכל העניין. היא תוכל לעזור לכם להבין טיפה יותר טוב איך עובדים הכלים בתפריטים האלו, וגם היא תוכל לעזור לכם להמשיך הלאה לאות תפריטים מבלי להתמקצע עד הסוף בתפריט הבסיסי. אוקיי? בעצם תיתן לכם סוג של נקודת פתיחה טובה יותר לעריכה של התמונות שלכם וגם תוכלו לעשות בעצם הנדסה לאחור ולנסות להבין מה גרם לתמונה להיראות כפי שהיא נראית אחרי שלחצתם על הכפתור הזה של האוטוטום היפוס הגדרות! היפוס! הרבה פעמים שאנחנו עורכים, אנחנו מסתכלים עם ואנחנו רוצים להפס אותם יש לנו אופציה בעצם, להפס את כל מה שנמצא בתמונה שלנו, את כל ההגדרות על ידי המכה, שנמצא בצד ימין למטה, שעושה לנו בעצם ריסט. בכל ההגדרות שעשינו, והרבה פעמים אנחנו בעצם נרצה להפס רק סליידר אחד ספציפי שעליו אנחנו עובדים. נוכל פשוט ללחוץ פעמיים על הסליידר. ברגע שאנחנו נוחצים על השנת שאנחנו מזיזים, לוחצים על היה פעמיים בכל אחד מהסליידרים שנמצאים בלייטרום, הסליידר מתאפס ונוכל להתחיל מהתחלה. איזון. אפשר לאזן או ליישר את התמונה שלנו בלייטרום על ידי הכלי של הקרופ, הכלי של החיתוך בעצם, כשהקיצור דרך אליו על ידי המכה שער. חוץ מללחוץ בצד של התמונה וליישר אותה לפי העין, יש לנו כלי שנראה כמו סרגל כזה קטן. ברגע שאנחנו לוחצים על הסרגל הזה, הוא בעצם נופצי לנו אופציה למתוח קו שלפיו הוא יישר. עוד טריק מגניב שיש בתוך הקרופ, זה אחרי שלחצתם על המקש R והגעתם מהקרופ, תנסו ללחוץ על המקש O. המקש O יראה לנו עוד כל מיני פריסות שונות של חיתוכים, שינסו לעזור לנו בעצם לקמפז את התמונות שלנו בעוד דרכי קומפוזיציה שונות חוץ מחוק השלישים. חוק השלישים הוא זה שנפרס כבררת המחדל ברגע שאנחנו נכנסים לתוך הקרופ. יש הרבה דרכי קומפוזיציה וכדי להתנסות ביתן אני ממליץ לכם לדפדף פה בין כל הדברים וללחות הרבה על המקש או ואש אתם רואים שיטות קומפוזיציה שונות אבל גם מתנסיםם זה קריאות אנכם קיצורי דרך אריחה לקחת הרבה מאוד זמן לכן אנחנו צריכים למצוא דרכים לייעל את העבודה שלנו. ככל שאנחנו נייעל את העבודה שלנו יותר, אנחנו נוכל ליצור יותר במי שעובד, אז ככל שהוא יוצר יותר ועובד יותר, הוא יוכל בעצם להכניס לעצמו יותר כסף. וכולנו אוהבים כסף. <laughs> <laughs> אז אחת הדרכים הכי יעילות לקצר את תהליך העריכה, בקיצורי דרך. לצערנו אי אפשר לעשות התאמה אישית לקיצורי הדרך בלייטרום, ואנחנו נהיה חייבים לעבוד עם קיצורי הדרך שהגדירו לנו מראש. הקיצורי הדרך האהובים אליי הם, קודם כל המקשים של החשיפה, הפלוס ואמין הוא ספר של הנאמלוק, ממש עוזרים לעשות, להוסיף עוד 0.1 חשיפה בכל פעם, חוץ מזה יש לנו את R שהוא הקרופ, יש לנו את רווח שעושה אחד האהובים אליי ביותר זה ה-slash שנמצא ליד enter הסלש הזה בעצם יערה לנו את הלפני, בעצם יערה לנו את הקובצו, את נקודת ההתחלה שממנה התחלנו לארוך. זה מעולה להשתמש בזה, כי הרבה פעמים אנחנו, בזמן שאנחנו עורכים ואנחנו עוברים התהליך אנחנו לא כך לב בדיוק לשילמים שעשינו ולמה קרה. לכן אנחנו רוצים בעצם שתהיה לנו של ככה נוכל לב לדברים שאולי פספסנו, לדברים שאולי לא טוב, ובאופן כללי זה ייתן לנו נקודת השוואה, כדי שנוכל לימדוד טיפה יותר טוב, ואת העריכה שעשינו בעצם. טליפינג, לא לשרוף. הרבה פעמים שאנחנו מצדמים או תמונות, אנחנו סומכים גם על העין שלנו, וגם על המסך שבו אנחנו משתמשים. בין זה המסך של המצלמה, או המוניטור שלנו במחשב. הרבה פעמים יכול להיות שאנחנו טיפה נפספס את העניין הזה. מה זאת אומרת? יכול שיש, שיש לנו אזורים שרופים, שאנחנו לא נראה שהם כל כך שרופים. או לחילופין, אזורים אם אנחנו נסתכל על ההיסטוגרמה, בצד הכי ימין, איפה שיש את הייצוג של כל הפרטים הכי בהירים, יש למעלה ריבוע כזה קטן שאפשר ללחוץ עליו. אותו הדבר קיים גם באזור השמאלי ביותר של ההיסטוגרמה, באזור של הפיקסלים החשוכים. אם נלחץ על שתי הדברים האלו, התוכנה תסמן לנו באדום את כל המידע בתמונה שלנו שהוא שרוף או שהוא שחור לגמרי, שהוא חשוך ואין שם פרטים. קיצור דרך לדבר הזה הוא המקש J, לידי המקרש J, התוכנה תראה לנו באופן אוטומטית את כל הפיקסים למעלו את כל המידע שאיבדנו בעצם. דגימה של White Balance. זה אחד הכלים המאוד מאוד מאוד שימושיים שיש כאן. יכול להיות שנתקלתם כבר או שתתעקלו בהמשך הדרך, בסיטואציה מסוימת או בסצנה מסוימת שמוערת על ידי כמה מקורות אור שונים. ברגע שיש כמה מקורות אור שונים, כמו שלמדנו, לכל מקור אור יש את איזון הלבן שלו. לכן אם מעורבים בסצנה כמה מקורות אור, המצלמה יכולה טיפה לי את בלבל ולבצע את הדגימה של איזון הלבן, לבצע את האיזון הלבן האוטומטי שבדרך כלל אנחנו משתמשים בו, לא כל כך טוב. יותר מזה, כשאנחנו נערוך את התמונות שלנו, לפעמים יכול להיות שלנו קצת קשה לשחק עם הסליידרים של איזון הלבן עד שנגיע לתוצאה הרצויה לנו. הכלי הזה זה בעצם כלי של דגימה אוטומטית. מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו משתמשים בכלי הזה, הוא פה, איפה שהאיזון לבן כזה, ב... כמו של פיפטה. <laughs> מי שעדה מה זה פיפטה, תרשבו בו תגובות. <laughs> וקיצור, הדרך אליו הוא המקש W. המקש W אוטומטית יפתח לנו את הכלי של הדגימה הזה. עם הכלי הזה אנחנו נלך לאזור בתמונה שלנו שהוא ניטרלי. אזור ניטרלי הוא אזור שהוא אפור או שהוא לבן. עדיף אפור, אפור יותר טוב מלבן, כי... הדרך שבה זה מתבצע זה בעצם התוכנה משוואה את האזור שאנחנו דוגמים לפיקסלים שהם 50 אחוז אפורים. ברגע שהיא עושה את ההשוואה היא מזהה את הסטייה בצבע. למשל יכול להיות שהפור הזה הוא צהוב מדי. אם ככה היא מזהה התוכנה בעצם תעשה פיצוי והיא תנסה להוסיף לנו כחול לעובר צהוב שהיא קלטה כדי להאזן אותו בחזרה ל-50 אחוז אפור נקי. היא בעצם מזהה לבד את הסטיות שלנו, ביזון הלבן, ועוזרת לנו לתקן אותם. אני ממליץ על זה בחום להשתמש, במיוחד כשאתם נמצאים באיזשהו מצב עריכתי, שאתם לא, לא מסתדרים כל כך עם הווייט בלנס, ואתם לא מצליחים להגיע לתוצאה כל כך שאתם רוצים. זה יכול לתת לכם אחלה של נקודת פתיחה, לקראת עוד קצת שינויים, ועוד קצת שינויים קטנים כאלה, שיעזור לכם לדייק יותר את מה שאתם רוצים לעשות. שינויים מקומיים. אם ראיתם פה כבר כמה סרטונים, יכול שאתם יודעים כמה שאני אוהב את הדבר הזה. שינויים מקומיים לדעתי זה אכלי הכי חזק בלייטרום. בעזרת השינויים האלו אנחנו יכולים להוסיף עומק לתמונות שלנו, לחזק צבע באזור ספציפי, למשוך יותר צומת לב לפרטים מסוימים, או להוריד מצומת הלב שפרטים אחרים מקבלים. ובעצם השינויים המקומיים הם אחד הכלים שלדעתי כולנו צריכים ללמוד איך לנצל אותם בצורה הטובה ביותר. זה קצת ארוך להסביר על השינויים המקומיים, ולכן אני מזמין אתכם באהבה לסרטון שלי שנקרא הכלי הכי חזק בלייטרום, מקב שינויים מקומיים. עוד טריק שאני אוהב, זה טריק שאני משתמש בו בעיקר בסוף של עריכה. הרבה פעמים שאנחנו עורכים, בגלל שאנחנו עוברים סוג של תהליך מסמ עם שלנו, אנחנו עורכים ועורכים ועורכים ואז אנחנו מסתכלים על התמונה ואחרי שסיימנו ואנחנו אומרים פאק, הגזמתי. <laughs> הרבה פעמים יכול להיות שטיפה דחפנו יותר מדי את הצבעים, טיפה הכתום שלנו חזק מדי, הכחול שלנו חזק מדי. יכול להיות שיש לנו צבעים שהם יותר קופצים החוצה. הטריק שאני מאוד אוהב להשתמש בו, זה ללכת לסטורציה, ללכת לסטוראסן, ולהכניס מינוס הערכים. מה זאת אומרת? אני מכניס בין מינוס חמש למינוס חמש עשרה, בדרך כלל, בסטורציה, ומה שהדבר הזה עושה, הוא בעצם מעדן את כל הדברים שעשיתי עובר, את כל הדברים שעשיתי יותר מדי, את כל השמיים שחיזקתי יותר מדי כחול, את כל הפיקסילים שהם, את כל הדברים שהם יותר מדי חזקים לנו, הדבר הזה מאוד עוזר לנו לאזן את זה הוא עוזר לנו להוסיף טיפה סוג של עדינות ולגרום לנו דברים לראות טיפה יותר אמיתיים אני וéréוץ לה ממץ להתמש בטריק הזה והאמת שאני עושה את זה אני מוצאת עצמי עושה את זה המון, המון, המון, המון, המון וזה אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים לי להרגיש יותר טוב עם התגונות שלי ואני מאמין שגם לכם זה יעזור מאוד אז ממליץ בכל Reverse engineering ולמידה הטיפ האחרון שאני רוצה להחלוק איתכם הוא לא טיפ שקשור לדרך המחשבה שלנו ודרך ודרך הדרך שבה נשתפר בעצם. מה אני מנסה להגיד בעצם? ריברס אינג'נירינג זה מושג שמתייחס בעצם זה הנדסה אחורה. זאת אומרת שבמקום לקחת חומר גלם ולהנדס אותו עד שהוא מגיע על תמונה הסופי, Reverse Engineering זה ללכת לתמונה הסופית ולנסות להנדס אותו כביכול אחורה, לנסות לתאר, למשל, אם אני מסתכל על הסופית, לנסות ולדמיין איך נראה קובץ רו, לנסות ולהבין איזה כלים ישתמשו בהם בעריכה שגורמים לתמונה להיראות ככה, לנסות להבין מה גורם לתמונה הזאת שאני אוהב להיראות בצורה שאני כל כך אוהב, או העריכה שבתמונה הזאת ינסות להבין איך עשו הדר... המחשבה הזאת שאנחנו נעשה לנסות לפענח את זה לבד, יעזור מאוד גם להבין את הכלים האלו, וגם בעצם לפ... לפתח סוג של מחשבה עריכתית בתמונות שלנו, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. בנוסף, אני ממליץ בחום על שימוש בפריסטים. בתור אנשים שאנחנו לומדים את התוכנה, אנחנו בדרך כלל לומדים תפריט-תפריט, כלי-כלי, והרבה פעמים ייקח לנו קצת זמן עד שאנחנו נלמד את התוכנה למקום שבו אנחנו נדע להשתמש בכל כמו שצריך. אז בעצם כשאנחנו משתמשים בפריסטים, אנחנו נוכל לעבור בתפריט, בכל התפריטים בעצם, על כל הסליידרים שקיימים, ולשחק איתם, וגם לראות איזה השפעה הסליידר הזה שמוזז פלוס 50 ימינה, מה הוא עושה בעצם לתמונות שלנו בפועל. אוקיי? אנחנו נוכל בעצם לעשות עוד הפעם הנדסה לאחור, ולנסות להבין מה גרם למקבץ הגדרות הזה, לגרום לתמונה להיראות כפי שהיא נראית. אוקיי? Okay, אנחנו נוכל לזהות כל מיני טריקים وكل מיני שיטות לאט לאט ככל שאנחנו נחקור את הפריסטים האלו לעומק. כי בסופו של דבר זה הגדרות מסוימות שבן אדם אחר עבד עליהם הרבה מאוד זמן עד שהוא הגיע לתוצאה שהוא מאוד אוהב, ואת התוצאה הזאת אנחנו מנסים לקחת וללמוד ממנה. לפרק אותה לחלקים ולנסות להבין איזה תפריטים גרמו למה בתמונה להיראות כפי שהוא אוקיי? Okay, sense? אז תודה רבה שצפיתם בעוד סרטון שנוצר באהבה. ואם נהנתם, אני מאוד אשמח שתלחצו על לייק לסרטון הזה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לייקים עוזרים מאוד ליוטיוב, להבין שזה תוכן ששווה להפיץ אותו. וככה נוכל להגיע ליותר אנשים, ונוכל להמשיך ליצור את התוכן הזה, עם חיוך יותר גדול. אז תודה לכם שאתם ונתראה בסרטון הבא.